נתון לנו משולש ישר זווית. נצייל כאן משולש ישר זווית, ככה. זהו המשולש ישר זווית, זו זווית מעלות, בדיוק כאן, ונתון לנו שאורך הצלע הזו, קן הוא 14. אורך הצלע הזו כאן הוא 9, והצלע הזו מסומנת ב-A. ועלינו לחשב מהו אורך צלע A. כפי שכבר אמרתי, זהו משולש ישר זווית. ואנחנו יודעים שבמשולש אשר זווית, אם ידוע לנו אה, אורכן של שתי צלעות, אנחנו יכולים לחשב את אורך הצלע השלישית תוך שימוש במשפט פיתגורס. ומשפט פיתגורס אומר שסכום ריבועי אורכי הצלעות הקצרות שווה לריבוע ארוכה של הצלע הארוכה, או ריבוע אורך היתר. ואם אתם לא בטוחים בקשר לזה ואתם בטוחים שהי, אנחנו יודעים ש-A היא קצרה יותר מהצלע הזו כאן. אז איך אנחנו יודעים שורוקה ולו 5, 6, 7, 8 עד אז צודת יש את צלה הורוקה במשולה וזה נחון רק למישולה שישאר זעית יצלח שמול זעית היא שרה 90 שימאלות. ובמיקרוזה ארבעה 14 יצא מזל זעית בתי 90 אז זעית בתי 90 כי ילו נפתח את הצלח לאגדולה. ולצלח אזות אנחנו קורים יותר. אז עכשיו כשאנחנו יודעים שזו הצלח הורוקה, נסמנים זה בiceps וזה הצלח הורוקה. זוד אחת מהצלחות הקצרות. וזו הצלח הקצרה השנייה. במשפט פטאגורס אומר שסכום ריבוע A הצלעות הקצרות, כלומר A בריבוע ועוד 9 בריבוע שווה ל-14 בריבוע. ובאמת, ובאמת חשוב להבין שזה ולא 9 בריבוע ועוד 14 בריבוע שווה ל-A בריבוע. הצל At בריבוע היא אחת מהצלעות הקצרות. סכום הריבועים של שתי הצלעות האלו שווה 14 בריבוע. היתר בריבוע. ומכאן, אנחנו צריכים פשוט לפתור ולחשב את a. אז קיבלנו a בריבוע ועוד 81 שווה ל-14 בריבוע. אם אנחנו לא יודעים כמה זה, פשוט נחפול אותם. 14 כפול 14, 4 כפול 4 שווה 16, 4 כפול 1 זה 4 ועוד 1 שווה 5. נכתוב כאן 0, 1 כפול 4 שווה 4, 1 כפול 1 שווה 1. 6 ועוד 0 שווה 6, 5 ועוד 4 שווה 9, נוריד לכאן 1, וזה 196. אז A בריבוע ועוד 81 שווה ל-14 שזה 196. עכשיו נחסר 81 משני יצידי המשוואה. בצד שמאל של המשוואה יישאר לנו פשוט A בריבוע. שני ה-81 מתבטלים, זאת הייתה המטרה, בגללה חיסרנו 81. אז נשארנו אם A בריבוע שווה 196 פחות 81. כמה זה? פשוט נחסר 1. נשאר עם 195, ומזה נחסר 80, וישארנו 115. אם עשיתי נכון. ואז אנחנו מחשבים את A. פשוט נוציא שורש משני צידי המשוואה. שורש ריבועי וחיובי משני צידי המשוואה. בואו נעשה את זה. בגלל שאנחנו עוסקים בגדלים, לא יכול להיות שיהיה לנו שורש שלילי או גודל שלילי כאן. ואנחנו מקבלים שה שווה לשורש של 115. בואו נראה אם אפשר לפרק את 115 יותר. ברור שהוא מתחלק ב-5. אז אם נפרק אותו לגורמי זה 5, ו-5 115 עשרים ושלוש פעמים, מספרים ראשוניים, אז סיימן, אנחנו לא יכולים לפרק את 115 יותר. אז A יהיה שווה לשורש של 115. ואם אנחנו רוצים לקבל תחושה של מהו הגודל של שורש של 115, אז נחשוב זה כך. שורש של 100 הוא 10, ושורש של 121 הוא 11. אז הערך הזה כאן נמצא איפשהו ביניהם, בין 10 ל-11, שזה הגיוני אם נחשוב על זה.